ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا إذا لم يجد مكانا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل منفردا خلف الصف فإذا لم يجد مكانا ينتظر أو يحاول إيجاد فرجة حتى يدخل فيها. او يتقدم مع الايمان حتى يصف عن اما واما فلا جلبه لاحد ينبغي تصرف لان الحديث الذي يضعف ولان جلبه تصرف في اخيه وجه شرعي ولان جلبه ايضا يغذي على فتحه فتحه فتحه فرجه في الصبغ ولنؤمن بشد الخلل ولكن يصبر وينمر بالصبغ ويحرص على ان يقارب بعضهم من بعض يقارب بعضهم من بعض حتى ينفتح له برجه فيدخل فيها ويصف مع الناس او ياتي داخل فيصف معه في الصف الثاني او الثالث او الرابع ولا يعجل فان تاتته الصلاه لم يجد احدا هو معذور صلي وحده بعد ذلك نعم نعم صحيح لكن يعلم يصبر لا يصلي لان في امكانه ان تاتي الجماعه أي ياتيه من يجري معه جماعه او يحاول تقدمه مع الامام احد العلماء قال شيخ في هذا السؤال